Тетяна показує фото свого молодшого брата Миколи, яке знайшла на російському пропагандистському ресурсі. За словами жінки, в 2015 році чоловік протягом року виконував бойові завдання в АТО, а 26 лютого 2022 року був мобілізований до Збройних сил України у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських військ. Останній був зв'язок з ним 4 марта. Потім ми дізналися, що він був ранений, може він, може не він, по інтернету, що в кінці марта він був ранений в руку. Тоді в апрелі місяці, ми знайшли його по інтернету, вже Росія виставляла, що він заходиться в Оленіці в апрелі місяці. Це ми його впізнали всі, всім селом. Тетяна каже, полон Миколи підтверджений і українською, і російською сторонами. Від держави-агресора Міжнародному Червоному Хресту. Також восени за посередництва Національного інформаційного бюро вдалося отримати два листи від полоненого військового. Він прийшла одне письмо ну, до батька мого, в нього хоча б сім'я. Тепер усього, тиждень назад друге письмо прислав він, що він живий, здоровий, надіюсь, з вами зустрітимся. Ми ждемо і надіємося. Вертайся нас, братик Мірі. Станом на 14 грудня місце перебування чоловіка невідоме. Жінка сподівається, що Миколу вдасться повернути додому якнайшвидше. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков. Суспільне новини. Миколаївщина.